نعم. سؤال آخر هل يتغير القلب لو أزيل مثلا بعملية جراحية وبدل بقلب آخر في حالة الأمراض التي تحدث القلب وانتبع عنها إجراء عملية بالقلب إجراء العملية يعني للقلب لاحقا التاريخ لم نعلم لم نعلم لها نجاحا مستمراً وإنما سمعنا نجاحا مؤقتاً في أوقات قليلة للعلاج أما إذا نجح القلب حكمه حكم حفظ القلب الأصيل إذا نجح واستقر وصار يعقل به ويفهم به صار هذا العقل هذا القلب الذي وبدل به الاول وجعل فيه خصائصه واتصلت به الشرايين والاشياء التي كانت تمد بقلب السابق فان حكمه هو القلب السابق ما دام يعقل به ويفهم به حكمه حكم العقل السابق وقلب السابق يكون مكلفا بكل شيء اما اذا زال عقله وزال تكليفه اذا زال عقله فان تكليفه ولكن فيما سمعنا الان ان الصناعات المتعلقه العلاج المتعلق بالقلب كل ذلك لم ينجح النجاح التام وانما هو وانما هو نجاح مؤقت في اوقات محدوده